Soojusega on alati mingi jama. Kord on seda liiga palju, siis jälle liiga vähe Kord tahaks sellest lahti saada, siis jälle seda juurde saada. Päris hästi on üste harva. Vähemalt meil siin Eestis. Füüsika õppimise võru võiks olla muuguldas selles, et me uskame elus paremini hakkama saama. Kas füüsika aitab meil teha nii, et suvel on natukene jahedam ja talvel jälle natukene soe. ilma et selle eest me peaks midagi maksma? Toas on kaks ämbri. Ühesleist on kuu, teises täitsa külm vesi. Ja kui näete, pilt on üsna igal. Lihtsalt seisavad kaks ämbri. Põnevaks lähemaks siis, kui me võtame api termomeetri ja vaatame, kuidas veetemperatuur ämbrites muutub. Notte oskate ju ise ka väga hästi sel katse tulemust arvatavasti ennustada. Tunni või paari pärast on vesi mõlemas ämbris ühesuguse temperatuuriga. Ma sõninu umbes toes soe. Miks? sest ämbrite vahel toimub sooju Sooja veega ämber sooendab õhku toas ja õhu kaudu liigub soojus teise ämbrini ning sooendab seda ise saman ajal jahtudes. Selle kohta öeldakse, et kehad on soojustikus kontaktis. See võib tunduda tavaline ja iga, aga see tunne on petlik, sest mõelgi ise Me saime just teada, mis juhtub alati, kui erinevate temperatuuridega kehad on soojuslikus kontaktnis. Soojus hakkab liikuma soojemalt kehalt külmemale, kuni temperatuurid ühtlustavad. Ehk saabub soojuslik tasakaal. Nüüd võime võtta ämbri külma veega, siseneda talve ajal sellega mõnda liiga soojaks köetud kontorisse. Ka ilma termomeetrika kontrollimata võime olla kindlad, et koepäras sisenemist hakkab köetud kontoris soojus liikuma minu külma ämbrisse, kuni selle temperatuur võrdsustub temperatuuriga konturis. Kui selle vee ämbri nüüd kojuviid ja kodus on külm nagu hundi laudas, siis võin olla kindel, et soojus hakkab sellest minu tuppa liikuma ja tuba hakkab suenema. Kas ma just panin? Sellega toime väiksemad sorti sulitembu. Tasisin kellegile teisele kuuluvad soojust, ehk energiad, endale kuju. Tuudab teepoolest nii. Mõtleme nüüd teisiti. Külm tuba on nagu talv, sooekontor on nagu suvi. Kas ämbriga saa suvist sooja talvisse tuppa tuua? Miks mitte? Peame lihtsalt hoolitsema, et soojus ämbrist kaduma ei läheks. Sest eks ole mõnikord on hea, kui soojus alati soojalt kehal külmemale liigub, aga teine kord ei ole see Muidugi soojust peab ka piisavalt palju olema, et tassimine end ka ära tasuks. Hakkame uuesti otsast pihta. Nüüd juba mitte ämbrite, vaid päris asjade, nagu majade reaalne talvine energia vajadus. Päikese energia, päikese paneelid, kus üles füüsika vägevus on siin selles, et me saame ise päris palju asju arvutada. Kui me küsime, kui palju soolust, siis kasutame valemit Q võrdub C korda M korda delta T. küsime, kui kiiresti, siis kirjutame võimsuse kohta B võrdub Q jagada T-ga. Võimsus mõeldakse vaikides James vaht järgi. See pärast seda kaksik Vega. Proovime kõigepealt lihtsamad asju. Oletame, Et meil on liiter vett teedugan, mille võimseks loeme kaks kW. Kui palju aega kulub selleks, et vesi keema läheks, kui toatemperatuur on 20 graadi? Eks ole kõigepealt, me ütleme, et kuna meie vesi on arvatavasti soojuslikus tasakaalus teiste toas olevate kehadega, siis on ka selle veetemperatuur 20 graadi. Peame kohta veel teadma, kui palju tuleb ühe v kilo sisse energiad panna, et selle temperatuur tõusaks ühe graadi võrra. Ja nimetame seda eri soojuseks. Ja vee eri soojus on teatavasti 4200 Jouli kilogrammi graadi kohta. Edasi on just kui liht. Soojushuul saame 4200 korda 1 kg korda 100 – 20 graadi on 336 000 jouni. Võimsuse valemist saame avaldada aja. Kuna P on kuu jagatud teega, siis T on kuu jagatud teega. Ehk 336 000 jouni jagatud 2000 wattiga on 168 sekundit. Ehk veini vähem kui kolm minutit. Me ju ei taha, et meie maja talvel ülekuuaneks. Muidugi mitte. Aga meil on vaja juurde täpselt sama palju energiad, kui maja soojusülekandes välja läheb, kui maja hakkab talve saabudes välisõuga soojuslikku tasakaalu võtsima. Ja teadagi, mida parem on soojuseletsioon, seda vähem energiat maja kaota. Kui suurt meil siis vaja on? arvutust on veidi keerulisemad, sest mängu tuleb sõber kilovait tund ja mitte kellegile ei meeldi viikut teisendada. Aga kui sööksime ära ühe maitsva või leiva ning asjaga ikkagi tegeleksime, siis saaksime teada, et kui minu maja märgis klass on B ja kui seal on ruutmeetrit nii sadavond, siis aasta jooksul kuulub mul umbes 15 000 kWh energi. Ehk umbes 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 et 5,4 korda 10 aastmas 10 jouli. Kui suur peaks olema see ämber, millega saaks selle suus huul ka kaasa võtta. No sinna peaks mahtuma 30 tonni vett või see ruumale peaks olema umbes 36 meetri. Ja sooendamasta vett peaks umbes 50 graadi võrra. Päris suur ämber. Aga 10 korda 10 meetrit suurne basein, kus on 2,5 meetri jaguvett. Ei väga Pealegi vee võib asendada liivaga ja sõmul maja all nii nii olemas. Ta tõsi küll, et liivame on kuluks palju rohkem, sest sinna mahub massühiku kohta vähem soojust. Me ütleme füüsikalises keeles, et liiva eri soojus on väiksem kui vee eri soojus. Aga eks saaks hakkama ka sellega. Uvitav on see, et Soomes hiljuti käiviteti ettevõtte, mis tegeleb täpselt selle sama teemaga. Soojus on liiva sisse talletamisega, aga on juba päris kuulsaks saanud ja siin lingil sa võid jugeda rohkem selle ettevõtte kohta. Konku võtaks. Pange talvel selga sooja joppe ja vaadake, et teie elupaik on päris hästi soojustatud. Muidu saabub soojuslik tasakaal nii Aitäh hey, vaatamast ja mine vaata ka teisi videoõpsi videod. Me teeme need füüsika videod koostöös loodusainete õpetamise ekosüsteemi pakkuva iduettevõttega ettevõttega praktikal. Ja see tähendab, et meie videod põhinevad praktikaali õppilugudel ning käivad hästi kokku teiste digiõppematerjalidega ja põnevate katsetega, kus saad õpitud oma käega järgi proovida. Kui sa ei ole veel praktikaliga tuttav, Uuri kindlasti kodulehte practical.ee.